spennandi að, að vinna í töllumfræðigeiranum einmitt af því að hann breytist rólega hratt og man er rólega mikið svona í núinu. Þú bert alltaf að gera eitthvað nýtt og alltaf það sem þú tekur þér fyrir hendur gæti verið eitthvað sem engin annar hefur gert. Þetta er það sem heillar mig sérstaklega við töllumfræðin. Miðst ótrúlega gaman að prófa mismunandi hluti, eins og prófa töluleiki, prófa vefsviðgerð, prófa að fara við nýgagnagrunnur eða prófa gervigreind. Þú getur farið í svo margar, og tengt í raunir saman. Upp að bíðaskráðinu er þrjú ár af því geta nefnundur valið heilt ár sem er meir á minna valgreinar og annað ár sem við getum kannski kallað bundið var þannig það er mikið frelsi í því hver nefnundur geta farið Í meistaránáminu þá fá því sem tæki verið til að sérhæfa sér gluggsa dýbra um færri vandamál í einu Þetta veitar þeim sérhæfingu sem í atvinnilegum leið til þess að þau fá að vinna nákvæmlega við það sem það er skemmtileg Mér finn að gefa sér virkilega tíma til þess aðkenna, til þess að sinna nefnundum. Mér finnst aðstæðan í HR frábær. Mér finnst ótrúlega gott að hafa þetta allt undir einu þaki. Við smýðum hluti, við gerum hluti, við lærum með því að prófa, við lærum líka með því að gera mistök og vitleisur og þetta er mikilvægt. Það er nöðsynið líka að setja að hugsa, en þú lærir mest með því að gera aðdaga þessa hluti saman. Það er ótrúlega gamla sjá hversu margar stelpur eru farnar að sýna þessa áhuga og þessar staðalimyndir eru svona farnar að eyðast smátt og smátt. Það sem að skifti náttla líka máli ef við viljum að hugbúnaðsfólk skilji þarf við notanda að það sé svona sirka jæmt uh, með báðum kynjum í þá búnaðakerfum. Þá ég var í skiftunarámi í Maryland. við er rannsóknarfyrirtæki sem að HR er í tengslu við. Þekka að gera verkefni fyrir NASA meðal annaðs og Cisco líka. Þá var ég að gera eina bara svona hugbúnaðarannsóknarvinnu. We've come with a lot of work with a large number I teach a course where the students design and develop computer games over the course of three weeks. We come up with roughly 2,000 ideas over about 35 students. We try to steer them along the way, both as the teachers and by bringing in help from the games industry. And All of them say, wow, it was only three weeks and they've made these things. How did that happen? værum ekki það sem við erum í dag eða er ekki verið HR. Við sóttum um að fara að vinna verkefni með David og Hannessi sem við erum að þar og unnum undir þeirra leysögn nýja síndartækni á þeim tíma sem að endaði á hérna, erlendir rástunum og aftur, fá þókala aðtekli sko. þannig að það var í raunni enn og aftur háskólinn að, að búa til möguleg fyrir okkur til þess að elta þessu tækifæri sem að er mjög erfitt að finna annars þar. Það er náttúrulega vísindarferðir sem er þetta skráðs í að fara og viðbyrjul, ársættíðir og skemmtilegir svona aðrir viðbyrjul í kringum helastlífið í þessi skólnum. Fyrirtækinu er henni keppast að keppastæða að fá aðgang að okkar nefnundum til þess að geta ráðu við vinninn.